і я зараз е, візьму ті креслення що нам Галина підготувала ось вони і, і Галина нам зразу і фото даже підібрала декілька фото Давайте Итак, е. Повертаємось до питання Євгені. Це буде останнє питання на сьогодні, так що, ребята, вибачте. Кому не встиг, тому не встиг відповісти. Итак, питання Евгения. Підскажіть, будь ласка, я, е... заливаю ленту фундаменту, утеплення 100 мм ППС, дом буде облицован кирпичом. як сформувати западаючий цоколь з подія кирпич или сформувати из із... Бетона. Ось таке питання. Дивимось зараз креслення. Це тільки один, один із варіантів, тому що коли різні оздоблювальні матеріали мож, можуть відрізнятися розміри, але все ж таки принципове питання ми можемо з вами ось тут побачити. Тобто один із варіантів. Дивіться. Чому я сказав, що ми не можемо з вами сформувати западаючий цоколь, ми тут по розмірах ніяк не попадаємо. Нам треба, щоб ось цей цегла обов'язково спиралася на щось, тому що дуже велика вага. Ось тут ще робиться терморозрив. Ну, вони тут не показані, але зараз робиться терморозрив в плоскості утеплювача. Ось, і для того, щоб зменшити все ж таки проход морозу, тому що ця цеглина по бетону потрапляє сюди і доходить вже, виходить на стіні. Тобто місток холоду є. Тому щоб зменшити такий місток холоду, ми робимо ось це додаткове утеплення. Воно невелике, воно іноді буває там 2 см, 3 см, але все ж таки його краще зробити. І ось виходить, що коли ми робимо фундамент, ця стрічка, далі монолітний оцей зуб йде з терморозривом. Ось тут терморозрив. І на нього йде спирання цеглинки. Тут бачите, утеплювач йде і додатковий утеплювач. І ось виходить так, що ось ця цеглина, зазвичай ми пишемо в проєкті, щоб це була повна тіла цегла, марки М200, тому що вона закрита в пінопласті і вона повинна обладати великою міцністю. Оцей фігурний елемент він ставиться для того, щоб якби візуально ну, оформити, щоб воно виглядало гарніше. Тому, коли ти дивишся візуально, ми бачимо оцей носик, але все ж таки це не можна назвати западаючим цоколем. Тобто це все ж таки виступаючий цоколь, котрий закривається нашою оцею цеглинкою. Зрозуміло, так? Крапельник. Ось тут обов'язково в цеглинці прорізається крапельник, для того, щоб вода текла, менше текла по нашому цоколю. Тобто ось такий узол, І от ви бачите герметик, про який я сьогодні розповідав, оздоблення, фігурний елемент мощення, і ось і герметик показаний обов'язково. Так, тобто, от, в нас багато будинків, котре ми збудували, спроектували ось так, з таким от узлом. Є трошки... А, давайте ще подивимо світлинки, фото, як це виглядає на будівельному майданчику. Заодно ви можете побачити. Ось це виконання. І от примикання до дверей. Зверніть увагу, як кладеться цеглинка, тому що хлопці мене іноді питають, як підходити до дверей. Ось вузол підходу до дверей. Так оце виглядає. Бачите, так? Тобто тут ще нема утеплення і нема здоблення цокольної частини. Ось е зона дверей, і ось ми бачимо з вами, що двері будуть встановлюватися е теплий монтаж, на ширину дв дв дверей вже йде теплий контур, Двері буде спиратися на половину, ось цей на бетонний зуб, половина буде свісати, дверне полотно, буде свісати над утеплювачем. Тобто це ми бачимо з вами елемент теплого монтажу, підготовки під теплий монтаж дверей, бачите, так? Гаразд. Тобто, ось так це виконується. Інший підхід. Давайте тепер промалюю інший підхід, але я також поясню, чому в наших проектах ми його, зазвичай не використовуємо. Сама головна причина в тому, що в нашому кліматі дуже велика кількість ось, ось цих качелік температурних. Тому виходить так, що, наприклад, європейці вони можуть робити наступним чином: робиться фундамент неважливо, стрічковий, плитний якийсь там, неважливо. Далі йде утеплювач. Ось тут де утеплювач. І паралельно з основним фундаментом ставиться ще один фундамент. Теж він може бути бетонний або повнотіла. Лінкерна цегла, ось якщо це ниж, нижче рівня земли, зам, наприклад. І ось ми з вами будемо робити стіни, потім утеплювати фас... Блін, да що ж таке? утеплювати фасад, тобто з'єднуємося з утеплювачем фундаменту. І ось тут вже ставиться обліцювальна цегла. Ось, і, дивиться, і виходить так, що візуально цей цоколь він теж не западаючи. Тобто зазвичай це може робитися з однієї ті ж самої цеглинки, тобто одна цегла й, де-йде. Але візуально, коли ми дивимося, ми бачимо, що фасад має цегляний цоколь. Такий підхід теж має бути, але на що я хочу звернути увагу, що ця цеглина потрібно, щоб задовольняла декілька моментом По-перше сюди не можна ставити дирчату і щіль і щільову не можна тільки повне тіло повне тіло може бути ручно, ручного формування клінкерна але наприклад от зараз ми замовник придбав цеглину ручного формування котру виробник називає називає клінкерною але згідно сертифікату Процент вологонасичення 7%. Згідно наших ДБНів, клінкерною, клінкерною цеглиною вважається тільки та, яка має водонасичення менше 5%. Тобто 3-4% – це для того, щоб була більш висока морозистійкість. Зрозуміло, так? Тобто це не дешева цеглина. Звісно, ми можемо з вами ось цю частину, наприклад, зробити з монолитного бетону, підкласти гідроізоляцію, а далі вже йти повнотілою клінкерною цеглиною. Але все ж таки не забувайте, що сніг, вода, морозні качельки, скільки буде слугувати в нашому кліматі ця цеглина – це питання часу. Тому в наших проєктах ми зазвичай таке рішення не закладаємо, тому що воно не для нашого підприємства. Климату. Але має бути, тобто може бути. Звісно, що якщо ви хочете все ж таки, ні, я все ж таки хочу западаючи, ви можете пожертвувати, так скажімо, утеплювачем в зоні цоколю, зробити його менше. А утеплювача в зоні стіни зробити більше і трошки цеглинку якби щоб вона звішувалась. Якщо це ви будете звішувати там, 20 мм, нічого страшного нема, тому що до стіни ви все одно будете чеплятися анкерами обов'язково. Ось і тому це можна зробити візуально. Ну, наприклад, якщо, по нашим розрахункам, нам треба утеплювача зараз на цоколь біля 130-140 мм, то на фасад ви можете зробити 150 мм і таким чином отримати оці 2 см. Але в такому випадку треба звертати увагу, щоб ваша цеглина була не менше 120 мм, тому що робоча площа буде. Мм. ось це зрозуміло тобто все все навантаження буде йти на зменшену площину ніякий євро вам сюди вже не підходить зрозуміло ось ну і дальше міцність тобто коли е, тут працює на зріз цеглинка краще е, все ж таки обирати як на мого міцнішу цеглинку для цього вузла Ось я вам показав декілька варіантів, є чого вибирати, Євгені, тому сподіваюся, що ви мені поставите маленький лайк, порекомендуєте канал друзям і так далі. Я дуже-дуже вам дякую за те, що ви приходите на ці вебінари, задаєте мені цікаві питання, я сподіваюся, що ви отримуєте свої відповіді і задоволені. З вами був Олександр Терехов. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, наших хлопців і дівчат, котрі дозволяють нам з вами проводити ці зустрічі. Тому підтримуємо їх. Ви ж пам'ятаєте, що на сьогоднішній день довіряти ми можемо тільки ЗСУ, тому що наша влада, на жаль, повністю себе дискредитувала. Ось вони вже готуються до виборів, а нам з вами ще потрібно перемогти. Тому не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ. А канал будемо підтримувати після нашої перемоги. Обов'язково. Всім пока. Вибачаюсь, кому не відповів. Жду вас у вівторок о сьомій вечора. Щасливо!